Довго думав над питанням які помилки під час призначення пенсії. Набрав голову всяких юридичних, політичних і юридичних вчень, начитався судові практики і визначив. Найбільша помилка це довіряти працівникам пенсійного фонду. Тільки з 1 січня по травень українські суди винесли близько 12 тисяч. Постанову у пенсійних спорах, ну приблизно десь так, трошки більше може. І після цього, там дуже багато людей виграють ці справи, великий відсоток, якщо почитати, більше 50. І от після цього, чи можна довіряти працівникам пенсійного фонду, які повинні ніби нарахувати найбільшу, найкращу за формою пенсію для громадянина в Україні. І хіба після цього їм можна довіряти, тому підписуйся на цей канал, И в на чужих помилках. Дякую за увагу.